Ποιε είναι οι ανανεώσιμε πηγέ ενέργειας, πώς φτάνει το ηλεκτρικό ρεύμα στην κουζίνα μας, από πού παίρνουμε την ενέργεια για να κάνουμε ποδήλατο, τέτοια ερωτήματα για την ενέργεια και τις μετατροπές της από τη μία μορφή σε άλλη μα οδηγεί να διερευνήσουμε αυτό το μαθησιακό αντικείμενο. Σε ένα διερευνητικό πλαίσιο, ο μαθητή ή η μαθητρια καλείται να επιλέξει με τη σωστή σειρά στοιχεία όπω τον άνεμο, τις ανεμογενήτριες που λειτουργούν εξαιτίας του και τις γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος. Έτσι παρακολουθεί τη διαδρομή της μετατροπής της ενέργειας από τη μία μορφή στην άλλη, όπως κινητική ενέργεια σε ηλεκτρική, φτάνοντας ως το σημείο που γίνεται χρήσιμη στην καθημερινότητα του ανθρώπου, για παράδειγμα στην λειτουργία της ηλεκτρικής κουζίνας. Ως πηγές ενέργειας υπάρχουν διαθέσιμα και ο ήλιος, τα φωτοβολταϊκά στοιχεία, το υδροελεκτρικό φράγμα, το δάσος, τα καύσιμα, τα κοτόπουλα, το καλαμπόκι. Στόχος είναι οι μαθητές να παρατηρήσουν την πορεία με την οποία οι μορφές ενέργειας που παράγουν οι πηγές αυτές μετατρέπονται σε μορφές ενέργειας κατάλληλε για χρήση στην καθημερινή ζωή. Πατώντας το πλήκτρο «Επίδειξη» μπαίνουν σε κίνηση όλα τα στοιχεία που έχει τη δυνατότητα να επιλέξει ο μαθητής ή μαθήτρια, ώστε να μετατρέψει τη μία μορφή ενέργειας σε άλλη. Ξαναπατώντας το ίδιο πλήκτρο, σταματά κάθε κίνηση. Ο εκπαιδευτικός θέτει δραστηριότητες και καθοδηγεί το μαθητή ή τη μαθήτρια να πειραματιστεί για να αναπτύξει κριτική σκέψη και να καταλήξει στην επιστημονικά ορθή απάντηση. Βρείτε και άλλα διαδραστικά μαθησιακά αντικείμενα στο Αποθετήριο Φωτόδεντρο Μαθησιακών Αντικείμενων στη Συλλογή της Φυσικής.